بنظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع اور حاضرین الحمدللہ للّہ الحمدللہ ماہ شہبان المعظم کی پندرہویں رات یعنی کہ شب بارات کی آمد آمد ہے اور اس میں بہت سارے وظائف بہت سارے عبادات اور بہت سارے دعائیں بتائی جاتی ہیں اور ان میں سے ایک چیز جو بہت زیادہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات کو بیری کے ساتھ پتے لے کر ان کو گرم کر کے پانی میں اگر اس کے ساتھ غسل کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس رات اگر وہ بندہ بیری کے ساتھ پتوں کے ساتھ پانی میں اس کو بھاپ دے کر اس پانی کے ساتھ غسل کرے گا تو پورا سال رب تعالی اس بندے کو جادو جیسی مرض سے نظر بد سے محفوظ فرمائے گا اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ویسے ہی بیری کا درخت ہے تو کوشش فرمائیں کہ اس رات بیری کے ساتھ پتے لے کر اس کو پانی میں گرم کر کے جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے ساتھ غسل فرمائیں اور ایک بات اپنے ذہن نشین رکھیے گا تمام میرے سننے والے اور دیکھنے والے کہ بیری کے پتے جو ساتھ آپ نے لینے ہیں کوشش فرمائیے گا جہاں سے بھی آپ نے لینے ہیں ان سے اجازت لے کر آپ نے ساتھ پتے توڑنے ہیں یہ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے کسی جگہ سے ساتھ پتے لے کر اس کی اجازت کے بغیر آپ ساتھ پتے توڑ لیں بیری کے اور پھر اس کے ساتھ آپ غسل کر لیں یہ بھی صحیح نہیں ہے مناسب نہیں ہے جائز نہیں ہے تو کوشش فرمائیں کہ اس رات کو اس طرح رب تعلیٰ کی عبادت میں گزاریں توبہ استغفار کر کے گزاریں نوافل پڑھیں دعائیں مانگیں توبہ استغفار کریں اپنے رب کو راضی کریں اور جتنا ہو سکے اس رات کو رب تعالیٰ کے نام کریں اور اس رات میں رب تعالیٰ کی عبادت کریں رب تعالیٰ ہماری عبادات کرنا رب تعالیٰ اس رات میں جاگنا نوافل ادا کرنا جو بھی ذکر اذکار کیا جائے اللہ رب العزت ان تمام کو اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں